مني شنو احساسك والكم سالفه براسك يم العلقم صاير وجيت بلا يا عباسك وجيت بلا يا عباسك سولف سالف ال قمار وليش تأخر علينا قل لي يرجعي ما شافت وجهته روينه شافت وجهته روينه احكي الكافي لي ذكرى بمحملي ما ينسى الوعد قل لي دللي احكي الكافي لي وذكرى بمحملي ما ينسى الوعد قل لي دللي وقل لي دللي وينه يا شمع الضو سنيني وين خل يرجع ويحاجيني ويني يا شمع الضو سنيني ويني خل يرجع ويحاجيني ويني قد تقتل الفرقه وما حد يفهمي الخنجه اذا كان الوجع بالروح جارحك يا هلي صدقي جارحك يا هلي صدقي زادت غربتي غربة يا ابو فاضل صدق صعبه ما ولا اشوف اليوم سينك منك كسور قلبي سينك منك كسور قلبي اللي يشعل النهار متبدل قمار قلش أخريك يفداك النظر ليش على النهار متبدل قمار قلش أخريك يفداك النظر يفداك النظار خويه خلي الماي ورد أنا خويه غمك فيك يحوينا خويا ما يرد علينا خويا غمك وفيك يحوينا ونا آه ونا